Виготовленням та продажем м'ясних продуктів Руслан займається 10 років. «У мене таке було хобі – консерва, копчоності. І коли через наш посілок пішли хлопці ці наші місця, що рядом, ми почали їм допомагати, бо треба було їх накормити. Як довести? Якраз в той момент пригодилися мої навики з консервацією. Всьо, куча банок, у нас було куча цього всього». Коли в селищі майже закінчились скляні банки, а обсяги виготовлення їжі для військових зростали, довелося опанувати незвичні технології, говорить Руслан. тесто тістоміс, тут замішується повністю вся каша з інгредієнтами. Тут вона і змільчається. Всі м'ясні добавки і змільчаються отут. Спочатку ми різали вручну, зараз ми змільчаємо так, тому що треба багато робити продукції. Банки замінили на фасувальні пакети. Він тут вакуумірується і запаюється. Якщо це чимось не... ну, таким рідким, ну, скажімо, борщі, то вакуум на машину не бере, треба запати. Приложили запаяли, и в автоклаву, и все, весь процесс. З автоклава достали, в ящики положили, и нашли человека, который может отвезти туда, куда надо отвезти. Мы делаем паштет мясный, паштет печеночный, це все свинина. Каша с мясным паштетом, каша печеночная, и делаем гуляши, и типа, такая, типа борща. Продукція виготовлена тут, є у продажу в магазині Руслана, а також передається через волонтерів військовим. «Все разом – продукція для тих, хто покупає, і продукція для тих, хто передає на фронт. Открили ящики, скільки треба собі взяв, то є жінки, жони, які передають своїм мужям. Мужчя потім дзвонять мені і говорять, що я передав їм сухпай. Я говорю, ви сперва відкрийте і спробуйте. Це дві великі, як кажуть в дві великі різниці». До початку повномасштабного вторгнення подібні страви довгого зберігання Руслан готував для своєї родини. Їздив на моря, дікарями там і по-всякому. Все це було розроблено, просто не ділилося таких об'ємів. Я сам собі ставав вечірочком тут, раз-раз-раз, зробив якийсь баночок 30-40. А вже коли почався об'єм, то це все, що я вміг, перейшло в таку роботу. Продукти для виготовлення каш, гуляшів та інших страв чоловік закуповує самостійно, а також допомагають місцеві. Що зарабатою, ну, раз я тут, а да, хлопці там. Чи можу – їм допомагаю? Що зарабатою, влажую в цю консервацію десь. та все. все. Не тільки волонтери привозять крупу. У мене моя вчителька хімії ось недавно принесла мені крупу. Тут всяке, і на баночки є, банички, люди дають. І хтось крупу приносить. Мені не треба там стільки всього. Хватає і своїх сил. Ну, вже так дають, не відказуюсь, звісно. Ну, буває, що я відказуюсь. Ну, в основному лежить, потім десь пускають в В магазині Руслана стоять наповнені ящики, звідки волонтери можуть брати продукцію та передавати військовим на фронт. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.